ايوب مثلي ما صبر بويه و بالعين كسار خدت صبر بويه ايوب بتلف عصفور إيه إيه طلع انكسر أيو من يا ابويا بويا يا ابويا الغي ما تخفى ابد عين الغي صباحك ما تخفى ابد عين جبال جنهل مسافل بي الجفنين يخلص لي لبي بالحسرات ويونين كل مظلوم الله يصبر عيون يطلع عليه هشام صبح اوه ما يخبى بعيون الجرح اوه يطلع عليه هشام صبح اوه ما يخبى بعيون الجرح اوه الفاجو فيجو يبقى يحو ما ينام للمظلوم بويا بو ايوب بو ايوب مثل ما صوب بويا بارك الله <سؤال> فيك قبرك اجيب حتى اشكرك به عنا عمتك المظلوم <سؤال> حب يا بوي قولي لي الما اغفر على وساد طول اللي الما على وساد تجد تجل وادب تاخذ مراد عجب هالمار ردسوا عتبه السادش عجب هل مر عتبه السادة حياتي عَلَى ما جيت معتاد قربوني واني فاطمه خويه عين اختلاط دمعي ودمه بويا ضربوني واني فاطمة بويا عين اختلاط دمعي ودمه بويا دمعاتي مخلوطة بداء دمعتي مخلوطة دم مينام لئل المظلوم بو يا بو أيوب, أيوب بلاك إيجي تشكيل مو إلى الموفق دائما وابدا مصطفى الشافعي تقاليد العرب ماشية وفصل جاري تقاليد العرب ماشية وفصل جاري شنودية كسر ضلعي وحرق داري شنودية كسر ظل عي وحرق داري دقت باب ويتوقع تخوض طاري دقت باب ويتوقع تخوض طاري عصابة. طيل عوي وماهد اللي جاري عصابة طيل عوي وماهد اللي جاري ما حد استنكر بالعرب ابن عصر حق سلب ما حد استنكر بالعرب خويا ابن عصر حق سلب خويا داسي تبل حتبل قوم مينام لي ويا ابوي ايوب ايوب بس هالجواب جواب ايه. طب الشافعي آه يا تقاليد العرب ماشي وفصيل جاري تقاليد العرب ماشي وفصيل جاري شنو ديت كسر ضلعي وحرق داري دكت بابي ويتوقّح تخطّاري دكت باب, باب عصاب طلعوي وماهج الي جاري عاد استنكر بالعرب ابن العصر حق سلم اه دا سيته بالحاتبه ما ينام لي خويا ابو إيه يا بول بعد كل الليل جرى علية وفارق يا بول بعد كل الليل جرى علية اطلعتي القطرك امشي لجن محني امشي وتيح ثري بكل خط ورجلي امشي وتيح ثري بكل خط ورجلي لفرقك شي ساعه وساعة ع توديعك وكسر الضلع اوه يا صايرين شي كفيل توديعك وكسر الضلع اوه صابي الشيك في الدم ويا خلاصيت دم عيل ما ينام مين للمظلوم لا المظلوم ويا أستوقف ركيتني بس حيث سمود سوى كفا رقيتني بس حيث سمود عفيتني وصداري أشبه الورد وجياتي محد فعل حاسنين مستنده كسر الضلع <تصفيق> يا هو تري ضمد ما يحصل الكسر يدوي يا تلك نسمات الهواء قوي ما يحصل لي كسريد وبويا، ترجمني نسمات نسمة الهوى بويا، ما على جيبي النوم ما ينام لي المظلوم بويا بويا، أو بويا. يا نبي بلال بيع لازم ويا يا, يا نبي بلال بيع لازم فاتحت على بيت في جميل واد. ابويا يا نبيب بالقلب يا لازم فاتحت على بنتي جميل وادم خدمني القواشي والفطر وارم عليا كبشي وعليا الوادم يتهاجم عليك كبجي علي, علي الواد ميتهاجمه او من بعد المصايب كي يثرى ما تنعد احزين على الذرى ظل عاري اه عسكر على خدر الفواط مهد يصيح حي هما وما احد في زعما حد يصيح حي هما وما احد في زعما حد